всім привіт у новому 2023 році хочу побажати щоб у ньому відбувалося якнайменше лайна і отримували побільше щастя дійсно, і позитиву від життя в цілому окей нарешті з'явилась можливість вийти на зв'язок хоча я і нікуди не зникав в принципі але про це згодом бо зараз саме час серйозно поговорити Скучив за вами, якщо чесно. <реш> Варто зазначити, що назва і прев'ю до цього відео ніякі не клікбейт, був у нас випуск про те, як знайти і де знайти українські ютуб-канали. Е, так, дійсно, це питання турбує, напевно, багатьох українців, хто, ну, лагідна українізації. Я вважаю, що тільки е, таким чином в інфопросторі можна перемогти. Типу, не агресивністю і силою, а діяти, навпаки, заохоченням і, і якісністю контенту в цілому. Знову не здобачу. <світку> і, напевно, варто привітати всіх з Ним Святого Валентина, так? <світку> У кого-то немає пари на цей день. <світку> Став лайк, щоб з'явилося. <світку> А я з любов'ю поділюся з вами наступною інформацією. Воно ж записується весь цей час? <свіс> Тоді розповімо одразу про спільноту, о, певну платформу, ресурс, що називається «Маніфест». Там зібрані україномовні ютуб-канали на будь-який смак, за категоріями ви можете вибрати і додати собі підписки. Це дає змогу е, простіше і швидше знаходити контент, і нещодавно туди додали і мій канал. Е, Проект спробуй все. Дякую. До речі, щодо українського контенту, так? Ви взагалі віддивлялися мій канал повністю. Камон. На протязі цього відео будуть вилазити періодично плашки з рекомендаціями потужних, е, важливих і цікавих робіт як мені здається, які варто глянути. Насправді ж матеріал для ознайомлення від мене виходить, можна сказати, регулярно, але... Я зараз вам поясню, де, де це все можна подивитися. Бо я задіяний у стількох класних проєктах, що я про це не можу не розповісти, і ось для цього виходить цей відос. Власне, хочу поділитися годнотою тож. Будь ласка. До речі, про все це я одразу повідомляю у своєму інстаграмі та телеграм-каналі. Одне велике мультипосилання у описі до цього відео для зручності. Там все є. Так ось, ті, хто стежить за моїми соцмережами, в курсі, що ми з друзями вже деякі час ну року, озвучуємо українською одразу кілька мультсеріалів. Типу, хто б міг подумати взагалі, що я буду дублювати... Мульт дитинства, на якому я зріс і з яким я вчився честі. Ми дублюємо черепашки ніндзя ТІМНТі 2003 року. О. На мою думку, це одна із найкращих екранізацій Всесвіту Панцерних. Було ще, до речі, телеканалом ТЕД озвучено кілька сезонів, але... Це якось не фул, не айс, подумали ми, і взялися до роботи. Не можу поки говорити про це. Це сюрприз, такий глобальний масштабний. Я просто зараз підігріваю цікавість до всього цього. Чекайте, скоро будуть анонси. До речі, ось на цьому каналі «Пробуй все». Перерепост плейлисту зібраних серій черепашок на Ютубі. Кому так зручніше є ще в Телеграмі. Тільки це піратство. Нікому, окрім всіх друзів, знайомих, Побузді дусів, собак котів і попуг. Не скидайте нікому. Добре? Добавиш? Там, ну, дійсно, класний дубляж від нас, йоу. Ну що, хіба не класний дубляш? Класса. От, наприклад... Думаю, ви можете назвати це Долею. Але я, нарешті, зустрів когось, настільки ж лютого, як я сам. І він мене дуже бісить. Мене звати Рафаель. І цей дурень у гарній масці зараз дізнається, наскільки злим я можу бути. <плес> Ще з того, що зараз виходить з моєю участю ексклюзивно для телеграм-каналу, і все це під проводом, власне, однієї з найбільших українських спільнот Rush Tales. Людина павук 94-го року. Ось деякі фрагменти. Звісно, я перший з нової раси. Кращий раз! Я переміг людину павука! Виробив самотужки! Саме я, Скорпіон! Це все через тебе! Верніть людину павука! Але його я не можу звільнити. Виведіть цього думового звідси на брид. Хочеш розуміння? Сходи до психолога. І, і Я вже казав ексклюзивний людина, дивіться, блін, подивіться її, дізнаєтесь, напевно, що Будь другом, підпишись, там регулярно дропається попкультурна годнота про супергероїв. та і не тільки, взагалі її мистецтво. Ще у нашого колеги, черепаха-чувака, є своє бульбульмедіа, буль медіа займається озвучкою аніме, наприклад, винищувач демонів, кіберпанк, де різні, можливо, повнометражки, подивіться, зайдіть, теж цікаво. І роблять свою справу вони, я вам скажу, круто. Також тим, хто любить комп'ютерні ігри, можу щиро порекомендувати а, брательника Спірса, який регулярно стрімить, та й взагалі знімає цікаві відоси на дану тематику. Чувак годинами стрімить. І, і, і це, блін, цікаво. Тобто він постійно на зв'язку з аудиторією. Йому можна кинути кілька донатів і, типу, розказати про свою історію життя і, в принципі, провести цікавий час. Тож, при нагоді зацініть. До речі, всі ми зараз чекаємо сталкер. Да, коли він нарешті вже вийде. Гра відкладалася через доробку крутизни. Спочатку сюжету, потім якості графона, а потім, аби позбутися всього руснявого, що було зроблено за цей час. Насправді ж за 22-й рік ми тестували багато різних форматів, а, які в майбутньому хотілося б реалізувати, більшою командою і з більшими можливостями. Якщо взагалі до цього коли-небудь дійде. СЮЖЕТ! Хм, mm, до речі. Руський воєнний корабль. Все. Так, окей, у музичній сфері на вас ще чекають сюрпризи і подарунки, але це трохи згодом. Сподіваюсь, зовсім скоро. Тримаємо кулачки. Ми навіть пробували знімати реакції, і ось що з цього вийшло. Ну, Коротше, цензури, наскільки я розумів, взагалі, ну, мало. Ну, нам нещодавно цитьки показували. Не тільки, ну, весь процес. Ну, так. Да. По секрету, я досі не повністю закинув цю ідею. Але скажу точно, що всі анонсовані мною раніше проєкти роботи і задумки будуть реалізовані, проте на це потрібно трохи більше часу. Сподіваюсь, не розуміння. Я весь в роботі і все треба вивозити, причому одночасно. Сіфка. Мяу. Скажу мяу. Иди сюда. Не грызый. Не Да не грызый. Да не грызы. да не Марс. Это ж тигр. Что, что за лев этот тигр? Смр. Смр. в кадрі? <світ> так, добре, зізнаюсь, це відео було задумане як промо до всього цього, як реклама і для анонсу робіт, які побачать світ вже найближчим часом. Розповісти хотів, чим я займався весь цей час, і, і, і відслідковувати, бо ну, дуже багато різних цікавинок зараз виходить. Підписуйтесь, кому не вистачає контенту. Українського, українізованого, україномовного контенту. Марс Спартакович! Він ж буде шуміти весь час, так? Чи він уже сюди проліз. <кх> а підтримати копійчиною мене як автора е гривнями або кріптою на будь-який смак можна... З реквізитами теж у описі до цього відео. Всі посилання і важливі штуки там. Що ж дякую за перегляд! Це все, чим я хотів з вами зараз поділитися, як митець, творча одиниця, аби ви лайкали, підтримували, як тільки можна, ну, моділитися позитивом та добром у такий складний, насправді, час. Глядачам, шановним, хай щастить, та дякую за перегляд. Бувайте.